<سؤال> <مسوح> رسول محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الله لا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 محمد, محمد رسول الله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 love, love.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 لا اله الا الله محمد رسول